مرحبا بكم أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة في كلمتين معاكم آلاء صادق من اس هوم طيب كنت لاحظت في الفترة الأخيرة دايما ان في نهاية كل عام الكل دايما بيفكر في اللي فات من السنة اللي فاتت كانت ايه أخطاءه كانت ايه حسناته اللي نفسه يبقى عليه في السنة الجديدة ويمكن في الفترة دي بالذات بيبدأ في تأنيب ضميره على اللي عمله في الايام اللي فاتت أثرت مثلا في شيء معين في حاجة معينة والتأنيب ده بيوصل بيه لدرجة انه ممكن ينسى بيها ايجابيات العام كله اي حاجة كويسة هينسى انه عملها بسبب كفرة التأنيبي لكن النهاردة وبهدوء شديد افضل النصائح لنهاية سعيدة لأي عام وافضل بداية للعام الجديد هو ده اللي هنتكلم عنه في حلقة النهاردة ارجو كمان انكم تشاركوني بارائكم في اهم النقاط اللي تحبوا فيها تنهو كل سنة وتبدأ سنة جديدة بيكون فيها موضوع فيه نقاء أكتر في التفكير يعني طيب أول حاجة محتاج أنك تنظر أولا في نهاية كل عام على أول حاجة أسوأ ما فعلت بس في نقاط ثم تيجي بعد كده لأفضل ما فعلت في العام ده والأفضل كمان ليك انك تكتب اللي بتفكر فيه ولو كان عندك اجنده للعام بتكتب فيها يومياتك ده هيكون امر اسهل لان كل اللي عليكي تعمليه انك تجيبي ورقه وقلم وتبداي في تدوين السلبيات والايجابيات بس تكون كل مجموعه لوحدها وبعد كده تبدا تكتب رايك زي ما قلت في نقاط يعني تكون حاجه مختصره جدا زي مثلا انك اكتب عن تقصيري في استكمال كورس الانجليزي كان بسبب مواعيده كان مواعيده اربع ايام في الاسبوع وكان في مواعيد الصبح بدري وده اللي تسبب في تعارضه مع باقي مواعيد اليوم مثلا أكتب ان المفروض اغير المواعيد دي واستبدلها بمواعيد تتماشى اكتر معايا ومع مع يومي طيب دي عن السلبيات ان انا اطلع السلبيات واطلع تصحيحها كان كذا وخلص نيجي بقى في الإيجابيات فمثلا أكتب اني كنت ملتزمة جدا في معيد الجيم دي كانت حاجة كويسة قوي هنا بقى لازم تثني على نفسك وتشجع نفسك قوي وتمدح في نفسك جامد لان ده هيدفعك للاستمرار دي الطريقة اللي لازم تكلم بيها عقلك الباطن بالإشارات دي بس أهم حاجة انك تحذر وتكون شديد الحذر انك تؤنب ذاتك على أخطائك فالأخطاء تحدث دائما ومن لا يخطئ لا يحيا تعلم من أخطائك وكفى النصيحة اللي جاية إنك ما تنويش أبدا في العام الجديد تصحيح أو تصليح العام الماضي العام الماضي خلص ما نفكرش فيه تاني لإنك كمان لو عملت كده هتعمل حاجة أغرب بكتير مما تعتقد في الحقيقة لإنك بالطريقة دي هتعيد السنة اللي فاتت باختصار هتعيشي في الماضي مرة تانية وده اللي هيسبب توقف إنتاجك عقلك هيقف عن الإبداع عن التفكير هتقتل الحماس الطبيعي والشغف للحياة هتعمل الولى حاجة ده بجد فبلاش تغذي عقلك الباطن بحياة عشتها قبل كده لو حبيت تصحيح الماضي فكل اللي عليك تعمله بإنك ما تكررش أخطاء الماضي وإنك تعيش حياة جديدة بشغف جديد هنا عقلك هيبدأ مرة تانية وبنشاط في التفكير والإبداع وارتكاب أخطاء جديدة اه طبعا ارتكاب اخطاء جديده لان الاخطاء هي الدليل اننا عايشين حياه بتتغير كل يوم فلو ما بتعملش اخطاء فده دليل اما انك مش موجود او انك بتعيش حياه عشتها قبل كده فعشان كده ما فنبتكر اخطاء جديده بقى يلا قالوا يلا ماشي النصيحه اللي بعد كده وهي دي اشهر نصائح بدايه الاعوام الجديده وهي ان, أن تتحمل مسؤوليه نفسك عليك ان تكون جدير بتحمل المسؤوليه دي اهم حاجه اعتمد على نفسك جدا على فكره كمان لازم يكون عندك ثقه وايمان ان مش هينفعك الا نفسك محدش هيهتم بيكي الا نفسك فلازم تثقي في نفسك اولا وتتحملي المسؤوليه اما عن اهم نصيحه قبل بدايه عام جديد احذر القرارات المفاجئه السريعه لما تيجي تتخذ اي قرار محتاج الاول انك تتمهل قبل تنفيذه لان قرارات العام الجديد دايما بتؤخذ في حماسه انا هروح الجيم بدايه من السنه الجديده طبعا ايام في الاسبوع ها انا ناويه اتعلم في السنه الجديده اربع لغات نعم اه ضع مهم ليها قيمه لكن فكر فيها اولا يعني فكر في تنفيذها لازم الاول تعرف نفسك ودراسه وقتك وايه اللي يسمح بيه وما لا يسمح بيه محتاج كمان تعرف قدراتك يعني مثلا تتحمل تروح الجيم قد ايه ، وهنا على ذكر المثال ده بالذات لان ده اكتر وقت بتكون فيه كل صالات الجيم زحمه جدا اول شهرين في السنة بعد كده تبدأ تد... تقل بشكل تدريجي لحد ما تقل خالص لحد بدك السنة الجديدة ، فلو كنت مبتعد تماما عن ممارسة الرياضة بعيد يعني مثلا بعيد ما يقارب تلات شهور لسنة كاملة فبلاش تحط جدول انك تروح اربع ايام في الاسبوع بالعكس انت كل اللي محتاجه انك تروح الاول مرتين في الاسبوع وفي الاول كمان ما حماسك يدفعك لممارسه عدة العاب في نفس اليوم ما تسمعش كلام اي حد لان الحكايه دي بالذات هتؤدي لارهاقك بشده مش هتقوى على الذهاب في اليوم اللي بعده واللي هيضطرك للتاجيل ثم التاجيل ثم الانقطاع ثم نشوفك السنه الجايه ان شاء الله فليه يعني عليك البدء بهدوء وبشكل تدريجي ده لو عايز تستمر في شيء في حاجة جديدة واهم حاجة انك تحط هدف بلاش يا جماعة اهداف اللي هو انا هخص سنادي انا وزن 90 فانا قررت انزل لستين لا مش كده يعني خلينا ماشيين في المعقول هنتبسط اكتر وهنحقق اهداف اكتر وده كمان زي محتاجة تعرفي انك بتقدري تقري كتاب في وقت قد ايه ده اللي هيساعدك على وضع التحديات اللي هي هقرا السنه دي كتاب مجموعه معينه مثلا من الكتب بلاش نكتب تحديات بارقام كبيره واحنا بناخد في الكتاب الواحد اكتر من اسبوع يعني المفروض انا هحط عدد قليل جدا في السنه دي بحيث ده مستوايا مش وحش بس ال الوحش ان انا ما حققش اهم حاجه ان انا احقق هدفي وبنفس الطريقه دي بقى في كل البدايات الجديده المرتبطه بالحماس المرتبطه ببدايات جديده عامه محتاجه تبداي الاول بشكل تدريجي وده اللي هيدفعك للاستمرار فالعام الماضي ما هو إلا بضعة أيام مرت سريعا والعام الجديد سيمر كذلك سريعا عليك استغلاله عليك جعله يشهد لك في كل يوم لا تندفع مع سرعة الأيام بل جعلها تتمهل من أجلك لا تضع مهاما تثقل كاهلكم. ضعوا مهاما تحملكم على أعناقها إلى الأعلى حلقة النهاردة على فكرة مستوحاة من خطأ حصل في حياتي فأنا حطيت لنفسي مهام سببت في تأخيري 9 شهور كاملة فمحاولة مني لتصحيح شهرين ضيعت 9 شهور الحلقة اللي فاتت اللي قبل دي على طول أنا خدت بعدها قرار بالترجمة فتوقفت سعيا لترجمة الحلقات التمانية اللي قبلها ضيعت 9 شهور عشان 8 حلقات هل ده كان صح؟ لا تصحح الماضي فقط لا تكرر اخطاءه وابدأ دون النظر إلى الوراء وتعلموا من أخطاء الغير أتمنى حلقة النهاردة يكون بها ما يستحق أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله مع حلقة جديدة وفكرة جديدة في كلمتين مع السلامة